Adrian Nestase, reacție furtunoasă la lista neagra Comisiei Europene. Atac dur la Traian Vesescu, avea complici la Bruxelles. Mihai Gude a prezentat, duminică, la sinteza zilei, un document care arată ingerine ale Comisiei Europene în justiția din România.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 21 de puncte, iar la punctul 20 se cere o scurt descriere a situației curente și se, se stabilească paii următor pentru cazurile de înalt alt care îi cuprind pe George Copus, Adrian Nestase, Erban Bereditan, Ion Dumitru, Decebal Traian Reme, Dan Voiculescu, George Becali, Cetelin Voicu, Tudor Kim Ariu. Cererea este una imperativ. Fostul premier Adrian Nestase a fost invitat luni, la antena 3, se comenteze aceste dezvluiri. Până acum erau doar benuieli, acum au apărut i dovezi. Cum au apărut dovezi, i pe plan intern, despre felul în care se realizează justiția cu obiective politice. Din păcate, acetia în care Traian Besescu conducea România, ea avea complici la Bruxelles pentru diferite interese, adus la decapitarea clasei politice. Unii au făcut greierii politice, probabil eu am făcut greierii. Dar este clar ce în situaia de acum România pare redus la un nivel de leadership care nu poate să urmărească cu atenie, să decid, să reacționeze, să se implice în aceste mari crize care se profilează, a declarat Adrian Nestase.